عليكم اجي واش عمرك سولتي راسك اش غادي نستافدو الى المغرب كاس كالساعه بلي كاينين بزاف ديال الناس اللي وقت ما شفو شي حد فرحان مع المنتخب كيبغاو يقلدوا عليه بهاد الجمله المشهوره اش غيعطوك انت إلى ربحو ايوا سيدي اليوم انا جبت لكم الجواب باش تقدر تدافع على راسك ولا على الاقل تبقى فرحان وما يخسرش لك الفرحه ديالك اذا على بركه الله لكن قبل ما تنساو شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وكذلك المتشائمين منهم دير رجال باش نعطيكم أكثر وأكثر، إذا السؤال دابا هو أش ربحات فرنسا لي بدات مونديال وكذلك نقبل قبل منا إسبانيا وألمانيا والارجنتين وبعض الدول الأخرى، واش فعلا كاين شي قيمة مضافة لهاد البلدان من ناحية الإقتصادية وكذلك الإجتماعية؟ فحسب مجلة فورز الإستفادة كتكون مباشرة وغير مباشرة الشيء لاحظوه من بعد ما داروا دراسات على النمو والتطور اللي كيوقع في الدول اللي كتربح كاس العالم يعني هادشي ماشي جبتو من عندي فهدشي دراسات اللي داروا ناس مختصين في المجال باش ما تضحكوش عليا انا ماشي غنقول لكم بلي غادي نديو كاس العالم وخ هذا حلم مشروع لاي منتخب كيشارك في كاس العالم لكن هاد التطورات اللي كتوقع راه كتوقع كذلك للدول اللي كتوصل ادوار متقدمه بحل هاد الدور اللي وصلنا ليه حنا دابا د 16 اذا حنا دابا مرتب من احسن 16 الفريق في العالم اللي كيلعبوا كره ديال القدم وبالتالي نتمنوا نوصلوا لاعلى المراتب ونديروا شي مونديال اللي يبقى تاريخي واخا حنا لحد الان فرابصنا فعلا على مونديال تاريخي اذا الاستفاده المباشره هي ان كل منتخب ربح كاس العالم كياخذ كي 42 مليار دولار وهذا المبلغ كتاخذه الجامعه وهي اللي كتقرر شحال تعطي والتقم والمدرب دياله وشحال غيبقى سيبقى لها وهنا سنأخذ أحسن جامعة اللي عرفت كيفاش تستبد من هذا الفلوس وهي الجامعة البرازيلية اللي عطات واحد نسبة للمنتخب واللي بقى درس به أكاديميات التكوين اللي بدورهم سيعطينا لعابة جداد اللي سيخليوا البرازيل دائما في القمة ودائما دائما عندها لعابة متميزة أما بالنسبة للاستفاده الغير مباشرة واللي كتهمنا أكثر فهي الفرحه الكبيره اللي كفرحه الشعب واللي كتنعكس ايجادا على الانتاجيه ديالو وكتطلع الانتاج وبالتالي الاستهلاك كذلك والدليل هو ان كل واحد فينا ملي المغرب خرج عبر على الفرحه ديالو وانا على يقين انه في اليوم الموالي مشى العمل ديالو فرحان وقادر يعطي اكثر واكثر من كيف كان كيعطي كي وبالتالي زادت المنتوجيه ودابا كذلك غندوزو لواحد الميدان اخر اللي هو السياحه فتخيل معي اخي كاينين دول اوروبيه ولايات امريكيه وبعض الدول المتقدمه اللي لي مرة كيشوفو دول بحال المغرب السنغال في الدور 16 في مواجهه الدول ديالهم اللي كانوا متعودين انهم يشوفوها فبكل تاكيد هذا الجمهور هذا اللي غيشهد هذه المباريات اللي كايتقدر بالنصف نتاع السكان الكره الارضيه فضروري غادي تا الانتباه ديالهم هاد الدول هادي وغادي يبغيو يعرفوا عليها اكثر واكثر وهذا الشيء هو اللي كيشجع السياحه اكثر واكثر امجه اخرى كذلك في اللي غادي يربحو هو ان الفرق الاوروبيه الكبيره من تبع الحال كيوليو يصيفطوا الكشافه ديالهم للبطولات ديالنا وغيطلعوا الاسهم ديال اللعابه ديالنا وبالتالي كذلك فالمردوديه ديال, ديال هاد اللعابه ديالنا غادي نشوفوها كتطور اكثر وبالتالي غتولي البطولة تقدم لنا لاعبين متميزين وكاينين بعض الفرق كذلك اللي كتقدر تفتح اكاديميات في المغرب لتكوين المواهب كيفدار مثلا الاكاديميه ديال البي اس جي يعني باريس سان جيرمان اللي ساكن في مراكش غادي يعرف باللي فتحات واحد الاكاديميه من شاله ديال في مراكش كتكون فيه مجموعه نتاع الشباب واللي بان فيه شويه ديال الضوء وبان لهم باللي يستاهل فرا كيقد له الورقه ديالو كيمشي للخارج المغرب وبالتالي كيحتترف افضل الفرق العالميه وهذا الشيء كله كينعكس ايجابا على المنظومه الكرويه في المغرب اللي كانت منه لها دائما التالق ودائما نكونوا في القمه عربيا افريقيا ولما لا عالميا اذا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو الى عجبكم الفيديو ديروا مع اصدقائكم المهتمين بالمجال ولكن كانت هذه اول زياره في القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا